ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριοι Υφυπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλείνει σήμερα ο κύκλος των συνεργασιών μου με Υπουργούς και Υφυπουργούς που ανέλαβαν πρόσφατα τα νέα τους καθήκοντα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην νέα ομάδα του Υπουργείου που συνδυάζει την ανανέωση με την συνέχεια, να ευχαριστήσω και την απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου, διότι πράγματι έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις αυτού τους 18 μήνες. Και βέβαια με τη νέα ηγεσία έχουμε θέσει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ένα υπουργείο το οποίο βρίσκεται στην καρδιά μας, βρίσκεται στην καρδιά μας όχι μόνο για την... Ψυχική μα τάφτιση με του Έλληνε αγρότε, του Έλληνε κτηνοτρόφου, του Έλληνε αλληλεί, βρίσκεται στην καρδιά μα, διότι για εμά ο πρωτογενή τομέα αποτελεί κεντρικό συστατικό πυλώνα τη αναπτυξιακή στρατηγική την οποία έχουμε σχεδιάσει για τη χώρα για την επόμενη δεκαετία. Δεν θα σταθώ στον απολογισμό όσων έγιναν αυτού του 18 μήνε. Θα αναφερθώ ενδεικτικά μόνο στο νέο πλαίσιο για τους σεντερισμούς στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ελληνοποιήσεων, ζώων, από γειτονικέ χώρες, αλλά και εισαγόμενου. το δεν είναι τυχαίο ότι η τιμή του εγωπρόβειου γάλατος έχει ανέβει σε ιστορικά υψηλά ετία κάτι το οποίο πιστώνεται, πιστεύω, στις συνορικές πολιτικές του Υπουργείου. Θα πω μόνο ότι το Υπουργείο, και η κυβέρνηση σταθήκαμε δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς, καθώς και αυτοί αντιμετώπισαν τη δοκιμασία του COVID-19. Με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Είτε αυτή είναι η χρήση των έκτακτων πόρων των 150 εκατομμυρίων που διαθέσαμε συγκεκριμένα για να αντιμετωπίσουμε τον COVID, είτε είναι το πλαίσιο των δεν αποζημιώσεων, είτε είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για όλη την οικονομία, όπως είναι η χρησιτευταία προκαταβολή, στηρίξαμε, στηρίζουμε και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί όρθιοι αυτήν την πρωτοφανή κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Θέλω επίσης να επισημάνω, θα έχω την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και αύριο, καθώς θα επισκεφθούμε την περιοχή της Θεσσαλίας, ότι για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ κινήθηκε με τόση ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για να αποζημιώσει παραγωγούς από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του Ιάννου. Είναι ένα μοντέλο λειτουργία για το μέλλον και ανεβάζει τον πύχη της ταχύτητας ανταπόκρισης του ελληνικού κράτους ε, όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ε, τόσο σημαντικές φυσικές καταστροφές. Μιλήσαμε όμως εκτεταμένα και για το μέλλον. Ε, το Υπουργείο Ολοκληρικής Ανάπτυξη έχει Στη διάθεσή του σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρώτα και πάνω απ' όλα την ΕΑΚΑΠ, την οποία συμφωνήσαμε και διαπραγματευτήκαμε στην Σύνοδο Κορυφή του περασμένου Ιουλίου και η οποία πρέπει να εξειδικευθεί πια από τι υπηρεσίε του Υπουργείου, που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτή, την, σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά φυσικά και το εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψη, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν σημαντικά έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Αναφέρομαι ενδεικτικά σε έργα που έχουν κάνουν με την ή σημαντικά εγκαιοβιολτικά έργα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από το Υπουργείο. Δεν είχαν όμως τη διάθεσή τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους. Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για τον πρωτογενή μας τομέα. Ένα όραμα που θα καταστήσει τα προϊόντα μας πάνω απ' όλα ανταγωνιστικά στις εγχώριες και στι εθνείς αγορές. Ένα όραμα που θα φέρει νέους αγρότες πίσω στο χωράφι, στην Ήπεθρο, στην νέου σαλή, στη θάλασσα, γιατί ακριβώς θα μπορούν να προσλέπουν μέσα από αυτή την εργασία τους σε ένα καλό, σε ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Ένα όραμα που θα επενδύσει σημαντικά στην εκπαίδευση. Το έχουμε πει πολλές φορές, είμαστε πίσω δυστυχώ στην εκπαίδευση των αγροτών μας. Ε, δεν αναφέρομαι μόνο στους νέους αγρότες, αναφέρομαι ενδεχομένως και σε ε, πιο έμπειρους αγρότες οι οποίοι καλούνται να συνδυάσουν την πρακτική εμπειρία ε, στο χωράφι με τη νέα γνώση την οποία οφείλουμε να τους προσφέρουμε. Και εκεί πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε έξυπνα και να πάμε στοχευμένα, ενδεχομένω με πιο σύντομα, πιστοποιημένα προγράμματα που θα δίνουν πρόσθετη γνώση, τεχνογνωσία θα έλεγα περισσότερο από ε, γνώση, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε συνολικά την, ε, την παραγωγικότητά μας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο ελληνικό σήμα. Το συζητήσαμε, πρέπει να εξορθολογήσουμε την νομοθεσία. Τα τα οποία έχουν το ελληνικό σήμα πρέπει ναι. να είναι ελληνικά και αυτό που πληρώνει για το ελληνικό σήμα και ο καταναλωτή που θα βλέπει το ελληνικό σήμα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, να γνωρίζει ότι υπάρχει ελληνική προστιθέμενη αξία ε, στα, ε, στα ελληνικά μα προϊόντα. Και βέβαια, θέλω να επισημάνω ότι παρά την κρίση, ίσω και εξαιτία τη κρίση, για πρώτη φορά το 2020 είχαμε θετικό ισοζύγιο ε, ε, ε, εξαγωγών-ισαγωγών στα αγροτικά μα προϊόντα. Με κάνει μεγάλη πρόοδο στι εξαγωγέ μα σε μια σειρά από προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν ότι μπορούν να ανταγωνιστικά. Χρειαζόμαστε περισσότερα ε, τέτοια προϊόντα. Ε, Προφανώ ε, και δεν μπορούμε, το έχουμε πει πολλέ φορέ, το είχα πει πολλέ φορέ και ως αρχηγό τη αντιπολίτευση, δεν νοείται το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη να είναι μόνο ένα Υπουργείο Επιδοτήσεων και Αποζημιώσεων. Βεβαίω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη δουλειά μα και το κάνουμε καλά. Το γνωρίζουν οι αγρότε μα και οι εκτινοτρόφοι μα και οι αλληλεί μα ότι το κάνουμε ε, καλά, γιατί λειτουργήσε και λειτουργεί καλά το ζήτημα. Τη καταβολή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων, αλλά πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μα στο μέλλον και μαζί με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μα να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντο και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, με πρώτον τη διαχείριση του νερού, πολύ σημαντικά εγκυοβελτικά έργα τα οποία θα δρομολογήσουμε, αλλά και μια άλλη αντίληψη για το πώ διαχειριζόμαστε το νερό μα, η τεχνογνωσία. Και η τεχνολογία μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώ μετράμε την κατανάλωση ε, του, του νερού. Και αποδίδω μεγάλη σημασία σε μια νομοθετική πρωτοβουλία που συζητήσαμε εκτενώς, την αναμόρφωση του καθεστώτος των ΟΕΒ και των το ΕΒ, προβληματικών οργανισμών που έρχονται από το παρελθόν, εξαιρετικά χρήσιμων όμω και απολύτω απαραίτητων, διότι ε, ε, ε, είναι οι, οι οργανισμοί που διαχειρίζονται ε, ουσιαστικά την άρδευση σε ολόκληρη την, ε, ε, τη χώρα. Και βέβαια. Μοιράζομαι με τον Υπουργό, του Υπουργού, το, το πάθο μου για την έννοια τη ελληνική διατροφή. Η οποία αποτελεί, κύριο, αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει τον πρωτογενή τομέα με το τουριστικό μα προϊόν και σημαντικότατο συγκριτικό πλεονέκτημα τη χώρα και των προϊόντων μα και η φυσική σύνδεση και με τη βιομηχανία τροφίμων, η οποία είναι εξαιρετικά δυναμική στη χώρα μα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ό,τι άλλε βιομηχανίε και η οποία προφανώ μόνο να κερδίσει. Έχει από μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Τέλο, θέλω να δώσω τη διάσταση τη σημασία που αποδίδω στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία. Ο κόσμο προχωρά, οι ψηφιακέ εφαρμογέ προχωρούν. Το ίδιο συμβαίνει και στον αγροτικό τομέα. Αυτή η έννοια τη εφηού τη έξυπνη γεωργία πρέπει να συναντηθεί με τι ανάγκε των Ελλήνων παραγωγών. Και πρέπει επίση να μπορούμε να κάνουμε και εμεί τη δική μα έρευνα, να παράγουμε. Ε, ουσιαστική καινοτομία στον πρωτογενή τομέα, έχουμε τη δυνατότητα και τους επιστήμονες και το δυναμικό να μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος, μια κουβέντα για την Αλία, η οποία και αυτή έχει την ξεχωριστή της θέση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν των υπόλοιπων κρεμμοτήτων, οι ιδατοκαλλιέργειες αποτελούν αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα εξαγωγικό προϊόν της χώρα στον πρωτογενή τομέα. Έχει γίνει σημαντικότητα τη δουλειά, στα ζητήματα χωροθέτηση των οργανωμένων περιοχών υποδοχής των Καλλοεργειών. Έχω ζητήσει αυτή η δουλειά να επιταχυνθεί σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να συνεισφέρει σημαντικότατα στη συνολική ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα. Κλείνω ε, συγχαίροντας για άλλη μια φορά ε, το, ε, το Υπουργείο ε, για την δουλειά η οποία ε, έχει ε, γίνει και προσβλέπω σε μια ε, πολύ ε, ουσιαστική ε, συνεργασία ε, για μείζωνα ζητήματα, ε, ξεκινώντας από αύριο, από την επίσκεψή μας στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, που θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργήσε το πλαίσιο των ε, ε, αποζημιώσεων από την θεομηνία του Ιαννού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη.